رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان يا رفاق <تصفيق> رمضان يا رمضان من قناة رمضان رمضان اليوم أفضل لعبة سيارات في العالم إذن فيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي كيدي لكم كل جديد واللايك وكل تعليقاتكم الحلوه يا احلى متابعين يلا نبدا اولا رمضانكم مبارك وتقبل الله صيامهكم فيالله نبدا هي سيارتي لونها ازرق هذا لون لم يعجبني اغير لونه اختار لون احمر هو الافضل يلا نبدا اللعب اذا ادخل الاشتراك وتفعيل الجرس يعطيكم كل جديد ولايك وكل تعليقاتكم الحلوه يا احلى متابعين يلا نبدا هذه سياره بسرعه بسرعه بسرعه سان 6 ضروري اني اعرف هذه المدينه كما ترون هذه اللعبة واحد، اثنين، اه اللعبة مين مين اه اه اه ماينهيش تدور ما <hesitation> إيه إيه سم هربوا هربوا هربوا هربوا هربوا هربوا تشربوا تشربوا تشربوا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة رائع أنا الفائز بالتأكيد بالتأكيد أنا الفائز علي أنا الذي سوف أفوز جذب إجبالي المهم. سرعة بسرعة بسرعة آه أعطاني سيارة أخرى لا سوف ألعب بهذه. يا أفضل سيارة عندي ثلاثة اثنان واحد سرعة بسرعة بسرعة من هذا الاستثار؟ لماذا ترى آه نعم نعم آه, آه. آه.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 اسف هلا اقرا الاسم اختار هذه السياره لا عنصر. لا عنصريه لا تقولوا لي اني عنصر في التعليقات هي هيمالايا. هي اعرفها هي مالايا واحد إثنين وث وط... ث ثنان دور دور دور دور دور عليهم لا،, لا لا لا بسرعه, بسرعة, بسرعة, بسرعة, بسرعة, بسرعة, بسرعة, بسرعة, بسرعة من هذا ال من هذا الاسدل. من هنا من هنا من هنا من هنا تيربو تيربو تيربو تيربو تيربو تيربو. أربحت. كيف هو؟ كيف ربحت؟ لا لا لا لا اسفاله اسفاله اسفاله التاسع هذا هو اسم اللعب جدا دعونا نعدل على هذه السياره السي انا آه ما لو نتخبرني هذا المحرك وهذا المحرك والعجلات ونعدلها وين بتسير لا نزلوا فيه ملايين، راعرف لماذا ابصر ابصر واحد اثنان واحد بسرعه يلا نبدا يلا نبدا، تعال تعال انت ابلع ابلع ابلع ابلع من جد، ابلعو خد خد خد، انت تعال تعال تعال تعال انت انت. هل تستحي تعال سوف انتقم سوف انتقم سوف انتقم سوف انتقم يوما ما يوم وو تكشرت سيارتي اه اعلم اعلم اعلم ايوه اه. ها كادوا يضربوه تعال اه. من... المهم أنا في المرتبة الثالثة أنا في المرتبة الثالثة مستحيل مستحيل ليس طويلا رفرفرفرف إبلع إبلع آه خسرت آه للأسف لا خسرت للأسف المهم إن شاء الله نفوز إن شاء الله إن شاء الله بروح واحد اثنين العكس <hesitation> ترى ترى ترى تعال انت تعال سيارتك زميلة تعال تعال تعال لا لا لا, لا... اه ابلع ابلع سيارتك زميلة لا تعال انت <hesitation> اه... لم اصبها <hesitation> بسرعة بسرعة بسرع... نسيت اسمي. واو بحث شرب سوف نختار هذه السيارة نجربها انها مجانية لكن ليه. لا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد واللايك وكل تعليقاتكم حلوة يا احلى متابعين ثلاثة اثنين اثنين يلا نبدا صراحة. صراحة. صراحة. صراحة. صراحة. صراحة. تابو. تابو. آه هربو هربو, هربو, هربو, هربو, هربو. <تصفيق> <تصفيق> تزرق. تعال. تعال. تقال تعال ابلع ابلع ابلع اللقطة فيها عيوب لكن ما جدّاً ابل. جدّاً اه. إبل إبل شو ابل. عليها انا جدّاً لم أفعل شيء اه خسرت خسرت لا خسرت للاسف يا رفاق للاسف إذا يا رفاق وصلنا لنهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد واللايك وكل تعليقاتكم والحلوة يا أحلى متابعين إلى اللقاء ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله الأشخاص الذين يقولوا لي لماذا تسحب في حقيقة العبادات لا تسلوا الاستراك إلى اللقاء